בסרטון האחרון הראיתי לכם מהו הכוח הפועל על מטען בשדה מגנטי אני מקווה שהבנתם את זה למדנו שהכוח שמפעיל שדה מגנטי על מטען בתנועה שהוא גודל וקטורי שווה למטען של החלקי כאן כפול המכפלה הוקטורית של מהירות המטען והשדה המגנטי שתמשנו בזה כדי להראות לכם שיחידה של השדה המגנטי זה לא בטה, זה בי. היחידה של השדה מגנטי היא טסלה. מסמנים אותה בעוד T, והיא שווה כפול שניות פר קולון כפול מטר. בואו נראה איך להפעיל את זה בשאלה מספרית. נגיד שיש לנו שדה מגנטי, ונגיד יוצא מהמסך החוצה. אני ממציא נתונים ואני מקווה שזה יציג זאת שאלה המבוצסת על הבעיה מספר לימוד. צייר מספר וקטורים, או שדה וקטורי, היוצא החוצה מהמסך. יצייר כאן את ראשי החצים, יצייר אותם באדום. נגיד שיש לנו שדה וקטורי. אנחנו יכולים לדמיין קבוצה של חצים היוצאים מהמסך. יצייר כמה מהם כדי שתחושו את השדה. הוא ממלא את המרחב. זו של חצים היוצאים מהמסך. השדה יוצא מהמסך חוצה. נגיד שגודל השדה המגנטי הוא 0.5 טסלה. נגיד שיש לנו פרוטון הנה במהירות מסוימת. נגיד שמהירות הפרוטון היא... 6 כפול 10, 6 כפול 10, מחזקת 7, 7 מטר לשנייה. זה בעצם חמישית ממהירות, אתם יודעים ממה? חמישית ממהירות האור, אנחנו די קרובים לתחום היחסותי. אנחנו לא נכנס לזה כי אני צריך להתייחס של הפרוטון גדלה ולא בשלב זה אנחנו נניח שהמסה של הפרוטון אינה גדלה בצורה משמעותית. יש לנו את הפרוטון הנה בחמישית ממהירות האור ועובר דרך שדה מגנטי. השאלה הראשונה היא, מהו הגודל והכיוון של הכוח שמפעיל לסדה מגנטי על הפרוטון הזה? קודם כל נחשב את גודל הכוח. איך אנחנו יכולים לעשות זאת? מהו ניתן הפרוטון? אנחנו לא יודעים את זה כרגע, אך זה שמורו בחשבון שלי. יש לכם מחשבון גרפי כמו שלי, אז זה ודאי שמורו גם אצלכם. כרגע נכתוב את זה כמשתני. גודל הכוח על הפרוטון שווה. ומטן הפרוטון, נקרא לזה Q עם סמן P, פרוטון, כפול גודל המהירות 6 כפול 10 בחזקת 7 מטר ושנייה. תמשים ביחידות הנכונות, אם זה היה נתון בסנטימטרים, היינו צריכים להפוך זה למטר. 6 כפול ה-10 בחזקת 7 מטר לשנייה, וזה כפול גודל השדה המגנטי, שהוא 0.5 טסלה. לא הייתי צריך לכתוב את היחידות שם, אך אעשה זאת כאן. כפול סינוס של הזווית שביניהם. נכתוב זה עוד מעט. אך ברצוני לשאול אם החוצה מהדף יהיה לכם לעסוק קצת לדמיון קלט מימדי והחלקיק הזה נע במישור המסך מהי הזווית ביניהם? אם אתם מסתכלים על זה בשלושה מימדים הם בעצם אוטוגונליים הם בזווית ישרה אחד ביחס לשני כי הווקטורים האלה רוצים החוצה מהמסך הם מונחים במישור המגדיר את המסך ועוד שהפרוטון במישור הזה אז הזווית ביניהם, כשמסתכלים על זה, לשלושה מימדים היא 90 מעלות. הם מהונחים זה לזה. וכששני דברים מהונחים זה לזה, מהו הסינוס של 90 מעלות, או הסינוס של פי חלקי 2? שני המקרים, אם רוצים לעסוק בדרדיאנים, זה שווה לאחד. אני שהבנתם שבקשר, במכפלה וקטורית, אנחנו מכפילים את רכיבי שני הוקטורים המאונחים זה לזה. זאת הסיבה שיש לנו אך אם הווקטורים עצמם מהונחים זה לזה, אנחנו מכפילים את שלהם בלבד. או אם אתם שוכחים לעשות את זה, תגידו בסדר, הם מהונחים, הם בזווית של 90 מעלות. מהו עשינו של 90 מעלות? עשינו של 90 מעלות, הוא אחד, זה אחד. אם כך, קל לחשב את גודל הכוח. אם אנחנו יודעים את מיטן הפרוטון, בוא נראה איך לקבל את מיטן הפרוטון במחשבון. קח את המחשבון שלי. אני שתוכלו לראות את הקבועים המורחסנים במחשבו. אם נוחצים על second וconstant, זה second, ואז המספר 4 כתוב ב-constant קטן מעל זה, אז מקבלים את הפונקציות הקבועות, או את הערכים שלהן. אני מתעסק בפונקציות שהן חלק אינטגרלי של המחשבו. אז נלחץ F1, יש קבועים במספר אבוגדרו, וזה... מטען האלקטרון, שהוא דבר כמו מטען הפרוטון. משתמש בזה. זכרו שאלקטרונים, לפרוטונים יש אותו מיטל, אחד חיובי והשני שלילי. וכשלפרוטון יש מסע הרבה יותר גדולה, זה היה הבדל ביניהם. כמובן שהפרוטון הוא חיובי, פה נוודא שזה הכי מיטל הא׸לקטרון, שהוא גם של הפרוטון. בעצם הערך החיובי הזה הוא בדיוק המיטל של הפרוטון. אנחנו צריכים לשים פה מספר שלילי, אנחנו עוסקים רק בערכו. נשתמש בזה עוד פעם. מיטל האלקטרון חיובי, אז זה אותו דבר כמו מטען כפול 6, כפול 10 בחזקת 6, לוחצים על כפתור 7, סליחה, לוחצים על כפתור EE במחשבון, כפול 0.5 טסלה. צריך לוודא שכל היחידות הן בטסלה, קולון ו-MKS, ואז התוצאה היא בניוטון, מקבלים 4.8 כפול 10 בחזקת מינוס 12 ניוטון. טוב. הגודל של הכוח הוא 4.8 כפול 10 וחזקת מינוס 12 ניוטון זה הגודל מהו הכיוון? מהו הכיוון של הכוח? עכשיו נעזוב את העתים שלנו אם אנחנו כותבים ביד ימין ונשתמש בכלל יד ימין כדי לקבל את כיוון הכוח, מה علينا לעשות? כשעוסקים במכפלה וקטורית, הגורם הראשון הוא האצבע המורה, ביד ימין. הגורם השני הוא האמה המכוונת, מזווית ישרה עם האצבע המורה. בואו נראה איך לעשות את זה. אני רוצה שהאצבע המורה שלי ביד ימין תצביע ימינה, ושהאמה תצביע כלפי מעלה. מצליח. היד ימין שלי תראה משהו כזה, היד שלי חומה, היד ימין שלי תראה בערך כך, האצבע מורא מכוונת בכיוון של וקטור, המהירות בו, שממש לי מכוונת בכיוון השדה המגנטי. ממש לי מכוונת לחוצה. אז אתם רואים את יתר האצבעות שלי יראו כך. אז לאיזה כיוון יהיה הגודל? הגודל שלי יהיה בזווית ישרה ביחס לשתי, אז הגודל שלי תצפיק לפעמים נעתה. וזה בדרך כלל החלק הקשה. אני רוצה לוודא רואים איך יד ימין מסתדרת עם המכפלה הווקטורית. זה. זה הכיוון זה הכיוון של השדה המגנטי. יוצא החוצה. אם אני מציב את יד ימין שלי ככה, האגודל מצביע כלפי מטה. זהו כיוון הכוח. כשהחלקי כזה נא ימינה במהירות מסוימת, נפעל עליו כוח כלפי מטה. כלפי מטה במישור הזה. מה יקרה כשהכוח פועל כלפי מטה במישור הזה? אם אתם זוכרים... את נושא התנועה המעגלית והתאוצה הצנטרו-טרטלית, מה קורה כשהכוח מעונך למהירות? תחזו על זה. יש לנו כאן כוח, החלקיק יוסט קצת ימינה ולמטה, כיוון שהכוח יהיה כל הזמן מעונך לבקטור המהירות, הכוח יצביע עכשיו בכיוון הזה, אז החלקיק ינוע במעגל. כל עוד החלקיק נמצא בתוך השדה המגנטי, הכוח המופעל עליו על ידי השדה המגנטי יהיה מהונח למהירות החלקיק. זאת אומרת, הכוח יהיה הכוח הצנטריפטלי על החלקיק. החלקיק ינוע במעגל. בסרטון הבא נקבל את הרדיוס של המעגל. אני רוצה שתחשבו על זה. זה קצת לי שהכוח הפועל כוח הפועל על מיטן בתנועה אינו קשור למעסת החלקיק. הוא רק קשור החלקיק ולמיטנו. זה גם קצת מוזר שככל שנעים ומהירות גדולה יותר בתוך שדה מגנטי, או לפחות כשהחלקיק טעו, ככל שאומנם מהר יותר דרך שדה מגנטי, הכוח שמפעיל לשדה המגנטי הולך לגדל. בעצם, לכן לרשדה המגנטי מהי מהי מהירות החלקיק? שאירו אתכם עם השאלה, את התופעה המקנסת הזאת יותר לאומית, נתראות.